يدخلني واحد المطلوب ديال العيش والتالم ديالو ولكن حتى كان كنطلبوا واحد المركز يكون مركز ماكايصالح على غير على الجماعه العواميه يعني اللي منطقه في باشره عندو لا غوبو ان ان دو متافي ديما كنظن ان نعرفوا ان بعد كل لازم عليه جماعتنا واحد القاعده السكن مثلا ان واحد جزيئة سكنيه في البلديه دخلنا مضافيق لإستقبال فيها بناء فيها مناطق ديال السكن مثلا في عمارة في أمريكا. لما لما تكون على جماعة مشروع يوازي مجموعة من المداخل يعني خصنا نفكرو كامل في إحدات واحد الجزيئة سكنية نستقطب هاد الموظفين اللي يشتغلوا على أن الناس ديال السكنة ديال زوال عادي تشتغل ولكن لما محال اللي يجيبوا يعني مدن اخرى خصهم يوفروا السكن بجانب القطر الفلاحي، بالاضافه الى هذا حنا الحمد لله محطوطين عندنا دي ديبلومون ديال لابور، عندنا مجموعه ديال الضوابط كلها يعني ما الى ما 99% كلها عندها الضوء، يعني الاسعار الكهربائيه، عندنا الحمد لله المشروع اللي قلبي اللي هو الزفون الرئيس ديال الماء، حنا من الاشكال اللي كاين تعطيكم التعميم، حنا كنعهدكم اننا ان هذه المشاكل ديال الرخاص وتبسيط المساطئ كنعاود نركز على تبسيط المساطئ من ناحيه ديال الوثائق ديال الملكيه، من ناحيه ديال يعني مثال طلبات البناء، هنا عندنا واحد اتفاقية شراكه انا بغيت نشير لها حتى نزفوا للسيده الرئيس باش هو يساعدنا فيها، هو على اساس ان كاينه مساعدة تقنية والهندسية في العالم العربي. دوريتين ديال السيدة الوزيرة، خرجات السيدة الوزيرة دورية على اساس ان عقدنا اتفاقية شراكة مع هيئة المهندسين المعماريين المستحيل الطبوغرافيين على اساس انهم ينجزوا تصاميم هندسيه وتوخرافيه تصاميم القرسنه اللي عتسلم للمواطنين بدون مقابل. مجانا. بالمجان، يعني اشكال غير خصا حنا غادي نعطيكم البلانات، ولكن على اساس تكون عندنا واحد المنطقه مجهزه وتكون عندنا فيها واحد الرؤيه مندمجه، ما غاديش نجي نقول لها السيد غادي هنا انت هنا ولاخر ما نعطيكش، ما يمكنش هنا كما تنقولوا كاين هنا المجهود اللي نطلبوه السيد الرئيس. وليل العمالة التي تقدمنا من المطلق في السياح أننا نحسير الناس ونشوفوا شيء من تقدر يستطرد هذا المشاريع عادي ونكون إن شاء الله أن يكون صار وصباقها جمع وحنا على يقل أن الله إلى ضفرنا الجهود أنا لنخل شو من إن شاء الله